හයිබුවන් හැමෝටම ඇත්තම මුහුද නිල් පාටට පේන්නේ ඇයි? ඔයාලා දන්නවනේ සුදු පාටට පේන ඉරේලියේ පාට හතක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඉරේලිය මුහුදට වැටුනම මුහුද වතුරෙන් මේ ඉන්ඩිโก් දම් කියන පාට තුන යන්තමට අනිත් පාට හතරම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ උරා හරියට නිකන් පෙරහනකින් ඒ පාට හතර පෙරලා නිල් නිල් දම් කියන පාට තුන වගේ වැඩක්. ඒකිනුත් වැඩිපුරම ඉරේලියේ තියෙන නිසා තමයි අපිට මුහුද නිල් පාටට මේ විදිහට නිල්පාටර පෙන්නන නම් විශාල වතුර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. පිහිනුම් තටාකවල වතුර නිල්පාටර පෙන්නෙත් මේ හේතුව නිසාම තමයි. ඒ වගේම මේ නිල්පාට අඩු මේ වැඩේ හරියට වෙන්න තරම් ආලෝක ප්‍රමාණයක් නැති නිසායි. තවදයක් තමයි මුහුදු ජලය අපිරිසිදුนามත් මේ ආලෝකය උරා හරියාකාරව සිදු නොවන නිසා මුහුදු වතුර අනිකුත් පාටවලිනුත් උදාහරණයකට කොළ පාටර හුරු දකින්න පුළුවන් ඔයාලා දැකලා ඇති. අදට ගිහින් එන්නම්.